Välkomna till det här skolseminariet som idag ska handla om svensk ämnet och svensk ämnet i förändring. Och det ska vi få höra om av två experter från Skolverket. Jag tänker låta er presentera er själva så jag lämnar över ordet till er två. Välkomna hit. Tack så hemskt mycket och det är väldigt roligt att få komma hit. Det är, jag heter Ingrid Essegård och arbetar som sagt på Skolverket. Jag arbetar på läroplansavdelningen, har ansvar för svenska ämnena där och på för- och grundskolan då, och har därför också ansvaret för ändringarna som är gjorda i de obligatoriska skolformernas kursplaner. Och Pia Kangas heter jag, jag jobbar på en annan avdelning, jag jobbar på avdelningen för skolutveckling, där jag framförallt sysslar med olika slags kompetensutvecklings- och fortbildningsinsatser för lärare, men jag har också sysslat en hel del med implementeringen av de här reviderade kursplanerna som ju snart träder i kraft. Och jag tänkte börja med att dela en presentation, vi har övat bra här innan så att jag hoppas att det går lika bra den här gången. Så, ser ni den? Mycket bra. Eh, vi tänkte då prata om svenska ämnena. Vilka är de då? Ja, det finns ett flertal svenska ämnen. För vi har ju flera olika skolformer. Men nu har vi förenklat det här till två svenska ämnen. Svenska och svenska som andra språk. Så det är framförallt två skolämnen som vi kommer att prata om. Och vi kommer framförallt kanske att fokusera på. Eh, grundskolan, men också säga kanske några ord om grundsärskolan lite extra- som vi vill eh, ja, lyfta fram lite mer i det här, den här presentationen. Ja. Eh, vi tänkte dock, även om vi ska fokusera på svenska ämnen idag, prata lite generellt- om de här ändringarna i kursplanerna, för vi tror att det är några aspekter- av de här generella ändringarna som också kan vara viktiga för er att känna till. Um, och det första är då att det är ju alla kursplaner som har ändrats i de här skolformerna. Det gäller grundsärskolan, samenskolan, specialskolan och grundskolan. Och eh, behovet av ändringar har varit lite olika stora. Eh, så att alla, det är också olika stora ändringar i de här olika kursplanerna. Så att alla eh, kursplanerna är, deras ändringar inte är lika omfattande helt enkelt. Hur ser det ut i svenska ämnena? Hur stora är de ändringarna? Ja, man kan säga så här, det är rätt stora ändringar som är gjorda. Men eh, ändringarna är gjorda på olika grunder i olika ämnen. Som alla av er tror jag känner till. Så, så finns det något man kallar för stoffträngsel i, i historieämnet till exempel. Och då har man ju arbetat ganska mycket utifrån den problematiken när man har reviderat de kurs, eller den kursplanen. Ska när det gäller svenska ämnena så har vi inte uppfångat riktigt de signalerna om stoffträngsel, och därför är det inte precis det man har arbetat med när det gäller svenska ämnena. Utan där kanske det mer har handlat om att förtydliga det som är ämnespecifikt i svenska och i svenska som andraspråk. Och, och då har också det fått i följd att svenska och svenska språk skiljer sig lite mer eftersom det faktiskt är två olika ämnen. Mm. Jag kommer in lite mer på det så småningom. Absolut. Men syftet med de här ändringarna har ju framförallt varit att skapa en bättre balans mellan undervisning, bedömning och betygssättning. Som ni kanske känner till så har det ju varit lite för stort fokus på bedömning och betygssättning med de här nuvarande kursplanerna. Och Skolverkets intention är helt enkelt att syftet och det centrala innehållet i kursplanen ska få ta större utrymme när lärare planerar och genomför sin undervisning. Eh, tidigare så har det varit så att eh, kunskapskraven har varit väldigt omfattande och detaljerade. vilket har inneburit att lärarna har känt sig tvungna att ägna väldigt eh, mycket tid åt bedömning eh, och att titta väldigt mycket på de här kunskapskraven helt enkelt. Men nu är det förhoppningsvis ändrat. Och det här arbetet har ju gjorts inte bara av vår myndighet såklart, Skolverket, utan vi har samarbetat ganska tätt med lärare och forskare bland annat när vi har reviderat de här kursplanerna. Vi har också haft samråd med olika intresseorganisationer, med fackförbunden och även med andra myndigheter. Mm. Och det här arbetet tar ganska lång tid. Hur lång tid har vi åt den här revideringen skulle du säga? Vi, gjorde, vi hade ett förberedande arbete som pågick under ett år. Eller ett, ja, ett år och ett halv, och Det beror lite på när man tänker sig att det också började. Men, men eh, då vi verkligen började arbeta konkret med texten, då hade vi ett år på oss ungefär. Mm. Eh, att, och, och tillsammans då med experterna då från både skolor och lärosäten. Ska jag försöka flytta på den här? För... Jag är lite i vägen. Yeah. Så där. Men vad är det då som är ändrat? Jo, men det är ju för första det som är ämnespecifikt som vi har försökt lyfta fram lite tydligare i de här kursplanerna och rensat bort sånt som kanske egentligen inte tillhör ämnet. Visst stämmer det även för svenska ämnena? Ja, vi har till exempel två begrepp som inte tidigare fanns i kursplanerna i svenska och det är faktiskt läsning och skrivande. Det kan man tycka är lite intressant att det inte stod. Just de två orden fanns inte ens med i kursplanerna. De finns nu med i den nya, efter, efter revideringen, så har vi faktiskt skrivit in det. För det är ju förstås en stor del av undervisningen som handlar om just läsning och skrivande. Mm. Så det är ju exempel på hur vi, har, hur vi har tänkt när vi har försökt lyfta fram- just vad som är ämnespecifikt och se till att det tar plats i undervisningen. Och som du nämnde tidigare så har ju omfattningen av det centrala innehållet sätts över i alla kursplaner. Eh, på en del ställen har vi gjort ganska omfattande förändringar. Det kan handla om att man har strukit visst innehåll eller att man har flyttat runt eh, visst innehåll eller också formlerat om det. Mm. Vi har också sett över progressionen genom grundskolan och motsvarande skolformer. Att i takt med att eleverna blir äldre så ökar också inslagen av analytisk förmåga. Men att man också betonat att det är de grundläggande kunskaperna som är viktigare i de yngre åldrarna, helt enkelt. Sen har vi också samordnat grundskolans och grundsärskolans kursplaner. Eh, så att de är mer lika varandra, samtidigt som det är lite motsägsfullt kanske, men samtidigt som det som är specifikt för grundskolan har också lyfts fram. Och den här samordningen ska göra det lättare för de lärare, för det är faktiskt ganska många som undervisar två kursplaner samtidigt. Mm. Vi vet ju att det är ganska många elever som läser integrerat, deras alltså elever i grundskolan och grundskolan läser integrerat med varandra. Så att den här samordningen underlättar väldigt mycket för de lärarna, men också för de eleverna. Som läser integrerat. Mm. Och här kan man väl säga att samordningen har ju inte alltid handlat om att ändra innehållet, men det kan handla om hur man, skriver, hur man formulerar det som ska göras. För att tidigare kanske eh, man har menat samma sak men uttryckt sig på olika sätt. Då har det inte varit så lätt som lärare att förstå. Eh, är det här en betydelsebärande skillnad? Är det menat att vi ska göra något annat, eller är det bara så att man har använt andra formuleringar? Och allt sånt där har vi försökt att synka ihop så att nu ska det, det som då, där vi menar samma sak där ska vi också uttrycka det på samma sätt. Och då blir det också synligt när vi menar att man ska göra något annorlunda. Då syns ju det mer. Så att, eh, både tydliga vad som skiljer, men också vad som är lika. Mm, precis. Men den största förändringen är då alltså att de här kunskapskraven har blivit mycket mindre detaljerade. Eh, och de byter också namn till betygskriterier. Och eh, tanken är ju då att de här inte ska få stå lika mycket i förgrunden längre. Och att eleverna som tidigare har känt sig ganska stressade och konstant bedömda. Eh, och samma sak att lärarna har känt sig väldigt stressade av att hinna beta av alla de här ganska omfattande och detaljerade kunskapskraven. Att den stressen förhoppningsvis nu har lättat lite. Bedömning är ju framförallt, eller det är ju självklart en, en stor del av, av lärarens arbete fortfarande. Men inte på samma sätt eh, och inte i lika stor omfattning hoppas vi. Mm. Det ska bli ett bättre verktyg för lärare och leda till mindre stress hos eleverna, förhoppningsvis. Mm. Eh, och då tänkte vi bara snabbt nämna någonting då om vad får de här generella eh, revideringarna för betydelse för er i kulturarvssektorn? Vi tänker att det fortfarande är så att nyttoaspekterna kommer att vara viktiga för lärare. Det kommer vara viktigt att känna att... Eh, men, det måste ge någonting till min undervisningen att ta del av eh, utbudet eller att komma iväg på ett besök och så vidare. Och det är fortfarande till viss del ett ganska omfattande centralt innehåll i många kursplaner och undervisningstiden är som ni vet begränsad. Men vi tror ändå att de här lite mer eh, öppna skrivningarna och minskade eh, betygskriterierna kommer att leda till att man känner att man kanske har mer utrymme för annat än bara bedömning. Um, och att man kan ge sig hän lite mer till också annat som ju faktiskt bör ingå i, i mm. undervisningen och utbildningen för eleverna. Mm. Och det är ju faktiskt ett uttalat syfte ja. med revideringen: att det ska finnas utrymme för det vi kanske lite luddigt begrepp men brukar kalla för bildning. Absolut. Mm. Så det man kan tänka på det är kanske att eh, man inte sätter de här betygskriterierna- bedömningen i förgrunden när man presenterar sin erbjudande. Vi har ju sett att en del museer och arkiv gör så att man sätter liksom bedömningen- och betygskriterierna i, i förgrunden. Och det är ju inte så konstigt, för det är ju där lärarna har befunnit sig- och det är också det de har efterfrågat. Men nu i och med den här implementeringen och den här revideringen- så vill vi liksom ifrån det lite mm. grann. Jag tror att många av er kan också tycka att det är, är lite skönt. Så att, eh, koppla fortfarande gärna till styrdokumenten men fokusera hellre på syftet och det centrala innehållet i kursplanerna för det är också där vi hoppas att lärarna kommer att befinna sig när de planerar sin undervisning. Och precis som du alldeles nyss nämnde så tänker vi också att ett sätt att locka lärare nu med de här nya kursplanerna kan vara att kanske lyfta de mervärden ett besök kan ge till deras undervisning och kanske också lyfta bildningsaspekter lite grann för det har vi också försökt att göra. Vi hoppas ju att man kan få till en öppnare och kanske inte så prestationsdriven undervisning framöver. Där det finns utrymme för just de här viktiga mm. fördjupningarna och få ta in någonting annat. Bildning handlar ju om att eleven ska öppna sig för världen och världen ska också öppna sig för eleven. Och där tänker vi att ni kan bidra med väldigt mycket. Eh, sen har vi också en liten eh, vädjan och det är att inte glömma grundsärskolan som målgrupp. Vi ögnade nyss den här rapporten som kom 2020 i skolan och kulturarvet där det var ganska tydligt att väldigt lite av utbudet hos arkiv och museer riktar sig särskilt till grundsärskolan och vi vet också att grundsärskolans elever tar del av kulturarvssektorn i ganska liten utsträckning jämfört med elever i grundskolan och det tycker vi är lite tråkigt och vi hade önskat att det kunde finns mer intresse från grundsärskolans lärare och elever att, att komma ut och ta del av det som ni kan erbjuda. Och där tänker vi kanske möjligtvis att den här samordningen mellan kursplanerna kan underlätta även för er. Att man kan tänka att man faktiskt har i princip samma program eh, både för grundsärskolans och grundskolans elever. Men när det gäller grundsärskolan att man kanske tänker på att eh, de inslagen som handlar om... Eh, Ja, den kognitiva utmaningen helt enkelt. Uppgiften när man, man eh, kopplar till ett, ett besök, till exempel, inte är lika utmanande för mm. grundskoleeleverna Annars kan man i princip ha samma innehåll, tänker vi. Ja, i största grad i alla fall så är det ju så. Mm. Eh, ja, men ska vi... Nu har ju du, Pia, berättat... Eh... Övergripande, Även om jag kanske har flikat in ibland hur det här du säger förhåller sig till just svenska ämnena. Men eh, nu ska jag också säga gå in lite mer på djupet just kring svenska ämnena. Och en del av det här har jag redan nämnt: då, att eh, det är i hög grad ämnespecifika i både syfte och centralt innehåll som det har handlat om just när det gäller ändringarna i svenska ämnena. Och att det betyder att andra då är förstärkt i svenska som andra språk. För att de kursplanerna är fortfarande och var i ännu högre grad innan då revideringen är väldigt lika. Och det var ibland lite svårt att se om det ens är någon skillnad mellan svenska och svenska som andra språk. Och eftersom en. Anledningen eller en, en inriktning på revideringen har varit att förstärka det specifika- så har det också lett till att, eh, vi har, att skillnaderna har ökat mellan svenska och svenska som andraspråk. Och där framför allt har blivit så att just svenska som andraspråk då har fått ett, ett innehåll som bättre beskriver den undervisning som behöver äga rum i det ämnet svenska som andraspråk. Förutom det då så kan man säga att de flesta ändringar är gjorda i både svenska och svenska som andra Och även då i, i, i princip i alla fyra berörda skolformer som du nämnde förut: då, det är grundskolan, det är samenskolan och specialskolan. Där är det i nästan helt och hållet samma ändringar som är gjorda. Och när det gäller grundsärskolan då så så är det också samma ändringar men det finns lite större skillnader den skiljer sig lite mer framförallt för att det är ett mindre kognitivt utmanande innehåll där och förstås andra kunskapskrav också i, eller betygskriterier som det ska heta i grundskolan. Men men de det skiljer sig ändå det huvudsakliga innehållet är ju ändå detsamma. Eh, svenska syfte nu ska vi se om jag kan flytta den här lilla rutan som skimmar. Eh, Ja, Syftet med svenska ämnena är ju i, i princip detsamma. Eh, det handlar om att eleverna ska utveckla kunskaper i och om det svenska språket. Och det är ganska få ändringar gjorda i beskrivningen av svenska ämnenas syfte. Eh, det finns ett par förstärkningar kan vi säga eh, som jag har tagit upp här. Det handlar dels om att skönlitteraturens betydelse är förstärkt. När det gäller då att, att läsa, analysera och resonera om skönlitterära verk i olika genrer så är det förstärkt. Och där kan man väl då till exempel nämna att just analysera inte finns då i grundsärskolan. Så det är alltså den typen av skillnader som jag misstänker inte har jättestor betydelse kanske för ert arbete utan mer för lärarens arbete. Vi har också, som jag sa tidigare, då, att andra språksperspektivet är förstärkt i svenska som andra språk. Nu ska jag se bara så att vi inte helt tappar tiden. Men vi ligger bra till tidsmässigt. I det centrala innehållet så finns det fem huvudområden i både svenska och svenska som andra språk. Och de här huvudområdena, de är samma som förut. Och som ni kan se, så handlar det ganska mycket om olika färdigheter. För svenska ämnena är ju i hög grad färdighetsämnen. Det är, handlar om att läsa och skriva. Det är att tala, lyssna samtala, informationssökning och källkritik. Så det är kunskaper som är knutna till de färdigheterna då i, i hög grad. Eh, och eh, om vi då har förstärkt ett kunskapsinnehåll så, så –kan det då vara knutet till läsande, som jag nämnde förut, till skrivande. Eh, och Det finns också ett förstärkt kunskapsinnehåll om samtal. Eh, så att, eh, där har vi förstärkt vissa delar i det centrala innehållet– –som förtydligar vilken undervisning som ska äga rum kring de här färdigheterna. Och sen finns det också ett, ett annat kunskapsinnehåll. också eh, Men det kan man säga det är i ganska hög grad– samma kunskapsinnehåll som vi har i dagens kursplaner. Eh, och det handlar då mycket om skönlitteratur om att sätta skönlitterära texter i ett sammanhang. Och det kunskapsinnehållet är ganska omfattande redan i dagens kursplaner faktiskt. Eh, Där kan man säga att vi har kanske flyttat om det lite grann. Det, det låg väldigt mycket innehåll i, i kunskapskraven som vi nu har flyttat in i det centrala innehållet istället. Av det skäl som du beskrev förut, att, att kunskapskraven ska liksom inte bära undervisningen. Utan det är ju det centrala innehållet som ska peka ut vad som ska göras i undervisningen. Eh, sen finns det också ett kunskapsinnehåll då förstås, som handlar om språk, språkbruk och att sätta språken i ett sammanhang. och Det är, finns till exempel ett innehåll som handlar om språkhistoria. Vi har ju språksociologiskt innehåll det kan handla om dialekter och sociolekter till exempel men också nordiska språk och nationella minoritetsspråk. Och jag tänker att det nog är i hög grad här vi hittar ett innehåll som vi tror kanske verkligen kan där ni verkligen kan bidra till undervisningen i svenska ämnena kring de här aspekterna. Vi kommer in på det lite mer sen också. Men jag tänkte börja med läsning och texter. Och det innehållet då, och några nyheter där. För jag nämnde ju förut att vi har flyttat över innehåll från kunskapskraven till det centrala innehållet. Och det betyder att tvärt emot kanske vad man tänker att, att vi, man i många ämnen har försökt minska det centrala innehållet, omfattningen då, så har kanske omfattningen när det gäller svenska ämnena kanske tvärtom ökat lite. –Svenskan är också ett väldigt viktigt ämne. <laughs> ja, det är, ja, men det är väldigt viktigt. Och, och vi kanske har, har, har sett ett behov av att förtydliga då vissa delar. Eh, och så, sånt som har stått då, i kunskapskraven, men inte i det centrala innehållet. Eh, och och så, så har vi stuvat om lite grann. Och då kan det ju se ut som att det centrala innehållet har ökat väldigt mycket. Men det, det har det ju inte, utan det kanske mer har förtydligats. Det är så vi, vi ser på det i alla fall. Och åtminstone här, då så kan ni då se några nyheter och några, några gamla formuleringar också. Eh, vi kan se att eh, dels så handlar det om att man i skolan ska behandla skönlitteratur- och texter då som belyser människors upplevelser och erfarenheter i årskurs 1-3. Och för de lite äldre eleverna, då så handlar det om eh, texter som beskriver och Människors villkor och identitets- och livsfrågor. Och här tror jag det kan finnas ett innehåll som kan, ni kan ha möjlighet att knyta an till. Alltså helt enkelt både människors upplevelser och erfarenheter, men också människors villkor på olika platser I olika och i olika tider, inte minst. Och identitets- och livsfrågor. Det här är ett väldigt viktigt innehåll. Som naturligtvis, där ni kan tillhandahålla en, en, en bred referensram. Jag tänker också inte bara viktigt för undervisningen i svenska ämnet, utan också för eleverna faktiskt som individer och mm. medborgare. Verkligen, verkligen. Sen har vi då ett annat innehåll som handlar också om att eh, sätta eh, de här verken i någon slags litteratur eller litter litterärt också litteraturhistoriskt sammanhang. Och då handlar det ju om författare och verk som är som man då vi skriver, skönlitterärt betydelsefulla. Precis. Eh, och även ni kanske kan bidra med tankar och idéer kring det tänker vi. Eh, eller samarbeta med skolorna kring vad, vad man kan tycka är. Då –skönlitterärt betydelsefulla verk och författare. Eh, och deras historiska och kulturella sammanhang. Då. Eh, eh, och det här är delar som, som har funnits tidigare också. Vi kanske har formulerat om det lite, grann. Vi har också ett förstärkt innehåll här nu, då, som handlar just om det här med att resonera och analysera eh, skönlitterära texter. Eller att återge innehållet för de yngre eleverna, för de äldre eleverna kanske mer sammanfatta, mer formellt och sammanfatta texter. Eh, men eh, ni ser ju här tydligt då hur det blir mer och mer avancerade arbetsuppgifter som eleverna förväntas klara av. Då. Att man, de yngre eleverna resonerar om budskap och jämför med egna erfarenheter. Eh, medan eh, ju äldre eleverna blir desto mer ska de kunna koppla till olika sammanhang eh, samt till den egna läsupplevelsen. Eh, och eh, på högstadiet, då blir det. Ännu mer av det man kanske brukar kalla för ja, men lite mer litteraturhistoriska sammanhang. Där de ska känna till någonting om upphovsman och tid. Och, och kanske också jämföra med andra texter som de har läst. Man förväntar sig att eleverna har läst och har någon slags, eh, bär med sig en, en, en kunskap om flera olika texter. Så just de här skönlitterära sammanhangen finns med genom alla, alla åren, men det ökar ju äldre eleverna blir, kan man säga, och breddas och fördjupas också. Vi ska se... Det var det om skönlitteraturen, om texter. Man kanske ska ändå ska nämna någonting om att det, vi, har, vi har klurat på- om det verkligen bara behöver handla om skönlitterära texter. Men det kan, vi, det kan vi komma till mot slutet, kanske. Nästa område som jag skulle vilja fokusera på handlar om språkbruk. Och, i det, och inom det område som jag sa då så ryms då eh, språkhistoria, eh, sociolekter, dialekter- –men också nordiska grannspråk och nationella minoritetsspråk. Och, eh, här tycker jag det är intressant att peka på att vi har försökt skriva lite mer- –mindre styrande och mer öppet, apropå det du nämnde, Pia. om om att lärare ibland kan uppleva att man rusar igenom en pensum om man ska checka av allting som står i kursplanerna. Här, har vi försökt, här är ett bra exempel på hur vi har försökt att, att arbeta med öppnare formuleringar som ska öka lärarnas friutrymme. Den översta punkten där är den nya formuleringen. Där vi helt enkelt bara skriver som ett undervisningsinnehåll de nordiska grannspråken och de nationella minoritetsspråken i Sverige. Det är en öppen formulering där vi tänker oss att, att en lärare har möjlighet att, att göra... Det finns väldigt mycket man kan göra med, med det undervisningsinnehållet. Där det tidigare var mycket mer styrt, som ni ser här. Man skulle arbeta med några kännetecknande ord och begrepp- i de nordiska språken, skillnader och likheter mellan dem. Det blev, det blev ganska styrt vad, hur man skulle arbeta med nordiska språk. Och samma sak med de nationella minoritetsspråken, där vi kanske kunde uppleva att det var ganska snävt vilka de är. Punkt. Ja, det kanske går ganska fort att och, och, ja, undervisa om det, och sen var det inte så mycket mer. Så nu, nu har vi formulerat det på ett öppnare sätt som vi tror kanske kan bjuda in till. Är en, en, en, en intresseväckande och mer, mer läcker och undervisning. Eh, och där ni kanske kan bidra med att sätta de här språken i sitt sammanhang. Så att eleverna kanske istället för att sitta och jämföra skillnader och likheter, eller så får de göra det också. Men man kan också vara med om att uppleva nordiska språk på ett annat sätt. Eh, och det här är också ett nytt centralt innehåll i grundsärskolan. Det har inte funnits tidigare. Nej, apropå, samordning. apropå samordning. Nu finns det i högstadiet, ska man tillägga, i grundskolan Nordiska språk och nationella minoritetsspråk i Sverige. Ja. Säga några ord slutligen om svenska som andra språk. Det är ganska mycket som är förtydligat där. Även här har jag valt, att, eller vi har valt ska jag säga, att lyfta det som skulle kunna vara relevant för er eller för några av er i alla fall. Och det handlar om ord och begrepp och uttryck. Det är inte alltid så att det är skolspråket och det akademiska språket som är det svåraste. För elever som läser svenska som andra språk. Det, det kan det ju vara, förstås. Men det kan också faktiskt vara helt vanliga vardags, alltså ord och begrepp som tillhör vardagsspråket. Och i, I skolan och i undervisningen så, så är det ju ganska självklart att man arbetar med skolspråket. och Det, det, det gör man ju. I alla ämnen så finns det ju ett ämnespecifikt ord, och, eller ämnespecifikt språk med, med ord och begrepp som, som de flesta lärare eller alla lärare går igenom i sin undervisning i alla ämnen. Eh, men de här vardagliga orden, de kanske man inte alltid undervisar om. De är nog så viktiga. Men de är nog så viktiga. och Det, det kan också hända att eleverna inte ens. Eh, Visar, eller det framgår inte att eleverna kanske inte förstår de här vardagliga orden. Därför att undervisningen befinner sig på en annan nivå med de här ämnespecifika och lite svårare orden. Och då upptäcks det kanske inte alltid att de här vardagsorden inte fanns där i elevernas kunskapsbankkord Så Därför har vi förtydligat det. Elevnära händelser och föremål i elevens vardag. Och där kanske det kan finnas någonting för er att ta fasta på. Eh, vi har också förstärkt berättande texters ord och uttryck i undervisningen i svenska som andra språk. Det handlar om att eh, det är ganska självklart egentligen, men också vetenskapligt eh, bevisat att eh, det är ett bra sätt att eh, lära sig ord och begrepp och uttryck eh, genom att arbeta med dem i ett sammanhang. Och där kan ju verkligen berättande texter och även andra texter naturligtvis vara en ingång till ett ordförråd också. Nu vi vill vi kanske inte säga att skönlitteraturens enda eller den litterär läsningen bara ska ha till syfte att öka elevens ordförråd. Det skakar du kraftigt i ja. huvudet åt. <laughs> Utan den har ett annat syfte också. Du lyfter det förut väldigt vitt. Men eh, den kan när det gäller svenska som verkligen vara. Ett, ett, Sjönlitteraturen kan verkligen vara ett väldigt bra sätt att, också att, att hjälpa till att utöka elevernas ordförråd. Och just de berättande texterna kan också innehålla många ord, begrepp uttryck som eh, kan vara svåra att, att förstå för många elever. Det kan handla just om ordspråk, talesätt, eh, fasta fraser och liknelser. Och, och Ja, idiomatiska uttryck och sånt som kan vara lätt för eleverna att tolka bokstavligt om man inte får eller undervisning om det. Så att, eh, här kan det finnas ett, ett kunskapsinnehåll som kan vara intressant för er att arbeta med kanske. Eh, ja, kan vi gå vidare? Då kommer vi till det, den delen som handlar om att eh, vi vill fundera kanske möjligen lite tillsammans med er också kring hur vi kan tänka över det här med. Vi har liksom löpande nämnt några saker som vi tror skulle kunna vara intressant för er att erbjuda. Mm, här har vi skit och sammanfattat dem i den här sista bilden kan man säga. Men vi resonerar gärna vidare mer er om, om det här om en, om en liten stund. Om ni har samma syn mm. som eh, vi har på vad ni kan, kan bidra med till. Eh, undervisningen i svenska ämnena. Mm. Men vi kan väl nämna just det här med att eh, som vi, par saker här som vi inte har sagt: det här med att, eh, att ni kan erbjuda berättelser. Eh, jag har ju nu nämnt mycket det här med skönlitteraturen och de skönlitterära texterna. Men det finns ju ett berättande som också kan komma eh, inte bara från eh, skönlitterära texter utan kan ju komma ifrån det, det ni som museum har att erbjuda. Eh, och eh, överhuvudtaget också erbjuda stoff till eh, färdigheter som handlar om att tala, samtala, muntliga framställningar och kanske också skrivande. Mm. Om ni är nyfikna på att läsa lite mer om de här ändringarna och hitta till Skolverkets material, det här riktar sig främst till lärare men även ni kan ju gå in här och titta och ha nytta av de här sidorna som vi har sammanställt. Den första QR-koden är där hittar ni övergripande information generellt om ändringarna och i de två andra som är längst till höger där hittar ni information om svenska och svenska som andra språk. Och där finns det sammanfattat med kommentarmaterial och jämförelsedokument etc.